السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام حبيت نعمل الفيديو هذه حول الضجة الإعلامية اللي وقعت اخيرا في تونس حول تصريحات مريم الدباخ ونحب انقول رايي في الموضوع طبعا كثير من التوانسة تبعوا قناه التاسعه عندما معدات البرنامج وتصريحات مريم الدباخ واكثرهم مش منقولش كلهم طاح يسب فيها ويقول مش متربيه ومش متخلقه وكلبه وساقطة وغيرها من الشتائم اللا نهاية لها. المهم معناتها ما نحبش معناتها ندخل في التفاصيل خاطر بعضهم يقول لك ان البرنامج الكل هو مفبرك، يعني عاملينه بالعاني من اجل معناتها خلق نوعا ما بوز حول الموضوع والبعض الاخر يقول لك لا، يعني مريم الدباغ عبرت على رأيها وهذه هي طبيعتها المهم يعني نبدأ بالنقطة بالنقطة هو المضيع اسأل سؤال واضح وجهه للضيوف قال نحب نعرف كل واحد رأيه في مسألة اغلاء الطماطم ووصولها الى مبلغ تقريبا 3 دينارات. وبدا طبعا بمريم الدباخ سؤال واضح حول غلاء المعيشة وخاصة الطماطم اللي وصلت وكل واحد يعبر على رايه بكل صراحه وتلقائيه بغض النظر هل الجواب متاعه سوف يرضي الاخرين ام لا وانما الاهم ان الجواب يكون صريح اولا تدخل احد الحضور على جوابها هي بدورها قله تربيه لان مش دوره هي باش تجاوب مش هو هو جاوبها وقطع عليها الكلام وقال لها تعرف أنت شنية طماطم يعني بطريقة سخرية بشي يظهر روحه اللي هو يعني مصدوم من الرد نتاعها شنو دخلك أنت وصل دورك باش تتكلم هذه قلة تربية هذه تتسمى قلة تربية أما حاول جواب مريم الدباغ كما قلت لكم بغض النظر نوافقها على الرأي أو لا أوافقها هي حرة. أما حول رد مريم الدباغ هي حرة باش تقول رأيها بكل صراحة، على حسب عقليتها وعلى حسب مستواها الاجتماعي وعلى حسب ظروفها باش تقول اللي هي ما يقلقهاش الطماطم ب 3000 ولا ب 10000 ولا ب 100 دينار ولا حتى مليون وهي حرة باش تشري الكلبتها الطماطم مهما كان ثمنها هذا البرنامج لو تعدى في اي دوله متحضره حتى حد ما باش يتكلم يمكن يخالفها يقولها مانيش موافقك اما باش يتدخل في حريتها ويسبها ويلعنها ويصفها بالكلبه والساقطه ويحط على ظهرها كل مشاكل المجتمع هذا مش معقول خلينا نواصلوا ونشوفوا الرد الثاني سمعتوا معناتها نوى قال في عود يجاوب على رايه مدخل خشمه في الرد نتاعها حاج كلوف كيما نقولوا بالتونسي وزعمه زعمه يبين روحه اللي هو يعني حارقه قلبه على التوانسه اللي هو ما عادش في شيشره طماطم اللي هو متضمر من غلات طماطم واللي هو يفكر في الاخرين هذاك الشخص اللي يتكلم بالطريقه هذيك معناتها كان في الحقيقه يشوف واحد باش يعاونه باش يشري الطماطم، ما يشريش يشري الطماطم هو يمشي روح للدار بينما شفتوا هذيك مريم اكيد فهمت كان تلقى واحد محتاج تعاونو إذا هو في يجاوب على السؤال مدخل خشمه في جوابها هي ويلوم فيها واللي هو متعجب واللي هو حارقه الحليب كأنها هي سبب في غلاء الطماطم وهي باش ترجع عليه جواب مريم كان جدا معقول يا اخي هي اش مدخلها في ما المعيشه وش مدخلها في غلاء الطماطم. ما كل واحد يتلهف نفسه هذا الكلام المعقول وهذه العقليه اللي نعاني منها هذه هي العقليه اللي احنا نعاني منها كل واحد يدخل في خشمه في الاخرين كان كل واحد يتلهى روحه وكل واحد عاش على حسب مستواه وكل واحد عمل على نفسه ووفر الظروف المناسبه ليه راهي مشاكلنا تتحل في الحقيقة أنا وقت الفيديو أول مرة، يعني كلام مريم تعدى عادي يعني سمعته عادي رايها أوكي فما حتى مشكلة فهمت؟ مش يعني باش نسبها ولا نلعنها ولا نقول مسقطها، ولكن اللي لفت انتباهي هو رد لاخر اللي قال لها أنت تعرف الطماطم ورد هذاك اللي بجنبها اللي رد روحه فهمت؟ يعني مدافع عن الفقراء يعني فقط اختنم الفرصه تاع منبر اعلامي باش يظهر روحه اللي هو انساني وفي الحقيقه معاون حتى انسان هذا هو النفاق يعني النقطه الاولى هي التدخل في شؤون الاخرين الثاني انك لازم تكون منافق وهذه نقطه ياسر مهمه يعني هو اتكلم باش يرضي الناس على خاطر كلامه باش يلقى قبول عند الآخرين بينما مريم مهمهاش في رأي الناس يهمها في رأيها هي عبرت عليه بكل صراحة أما المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه مع الأسف ومجتمع اللي ما يحترمش الرأي الآخر والمجتمع اللي يدخل نفسه في الآخرين والمجتمع اللي يحب روحه هو زعما زعما اللي يدافع على حقوق الفقراء، وهو في الحقيقة ما يعمل حد شيء، هذه العقلية اللي صدمتني. ولكن بعد أيامات نشوف على الفيسبوك، شوفوا كيفاش معناتها هذوما كلاهم الحوت، شوف معناتها الفقراء كيفاش عايشين، يا سي مريم الدباخ هي سبب مشاكل كل تونس، هي سبب الهجرة السرية. وهي سبب الاشخاص اللي رموا رواحهم في البحر او ماتوا في البحر وكلهم الحوت وهي سبب غلال المعيشه وهي سبب كل شيء علاش على خاطر قالت رايها بكل صراحه وبكل تلقائيه هذا اللي يصدمني في الحقيقه اللي يصدمني هو رده الفعل المجتمع في الحقيقه انا ما كنتش نعمل هذه الفيديو انا وقت شفت الفيديو شفت ردود الفعل يعني معنتها نفسيا ضمنت مع مريم الدباغ قلت قالت رايها هي حره اما اللي صدمني هي رده الفعل نتاع الناس اللي الكلهم ولاو حاملين رايه المجتمع هذا اللي معطي تهبلني واللي شجعني مش نعمل هذه الفيديو هو فيديو الوليد عمله في الحقيقه وقت سمعته ارتحت عبر على حسيته يعني قلت فما امل في التوانسه، فما امل يعني انا وقتها صدقني وقتها شفت ردود الفعل والضجه الاعلاميه وكل شيء قلت انا وحدي مفكر هكا ولكن وقتها سمعت كلام وليد يعني نحالي غمّة على قلبي وحكيت مع بعض الاشخاص الاخرين وعبروا لي نفس الراي نفس راي وليد ولكن قالوا لي سكتنا ما حبيناش نتكلموا حتى ما يسبوناش حتى احنا هذه النقطه اللي حبيت نتكلم فيها في الفيديو في الحقيقه راي وليد روعه صراحه روعه يعني انسان عبر على رايه وتضامنه مع مريم الدباغ ضد عقليه متخلفه ضد عقليه رجوليه ضد عقليه ما تقبلش الراي الاخر، ضد عقليه تحمل المسؤوليه لشخص على كل ما قالها. ضد عقليه تحب تظهر روحها زعما زعما هي تدافع على الانسان وحارقها قلبها فهمت على تونس وعلى وهي في الحقيقه تحب تعمل كان البوز ما ما يهمهاش الكلام الصحيح يهمها ان الناس يصفقولها ها آه يعطيك الصحه بارك الله فيك وقت الناس يصفقوا له فهمت ويقولوا بارك الله فيك هو يرتاح المطلوب المطلوب من الانسان انه وقت يعبر على رايه ما يهموش التصفيق الهدف من هذا الفيديو فهمت فهمت اللي عملته اللي هو ما قصير، حبيت نقول إنا ما تخافوش عبروا على آرائكم وما تفركش على اللي باش يصفقوا لك قول كلمة الحق قول رأيك حارب هذه العقلية المتخلفة حتى ولو يسبوك خلي يسبونا ويسبونه ويسبونه هاكا وليد خرج الفيديو نتاعه و يسبوا فيه وأنت ساقط وأنت كذا وأنت كذا وهو إنساني أكثر منهم فهمت هو إنساني أكثر منهم ومريم الدباغ إنسانية أكثر منهم أما هما يحبوا كان المظاهر ويحبوا كان البوز قولهم ويقولوا لهم بارك الله فيكم هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصل لها حبيت نقول للأشخاص اللي حكيت معاهم يعني في البرايف ياسر حكيت معاهم قالوا لي يا كريم احنا متفقين مع رأي وليد ومتفقين مع الرأي متاعك ولكن ما نجموش نقولوا بش ما يسبوناش، لا خلي يسبونا. خلي يسبونا، المهم هذه العقلية المتخلفة تتنحى وتتبدل، لازمنا نحترموا على الرأي الآخر، نحترموا الصراحة. ما نشجعوش على النفاق والكذب، وكل واحد يتلهى في حوايجه، وأنا متضامن مع مريم الدباغ في التعبير عن رأيها بكل صراحة، وموافق 100% رأي وليد في هذه المسألة اللي معناتها في الاخر خرجوها هي غالطة وهي مش باهية وهي مسؤولة على كل المشاكل في تونس وخرجت من استديو تبكي باش هما سيادتهم ظهروا اللي هما أبطال واللي هما يعني فكروا في المجتمع ويفكروا في الزوالي فهمت يعني اللي حبوا يوصلوا له انهم يكسروها من الداخل نتاعها، فهمت؟ باش هي تكون منافقه يجبروها على ان تكون منافقه، وانا احيي مريم الدباغ انها غادرت استديو واتمنى انها تتمسك بالموقف نتاعها وبرايها بكل صراحه، وانها ما تخضعش للضغوطات نتاع المجتمع الذكوري، المجتمع المنافق، المجتمع اللي يحب يظهر روحه زعمة زعمة يفكر في الأخرين وهو ما يفكر كان في نفسه وشكرا ومعاه فيديو قادم وبسلامة